اس نے کے ساتھ کی توفیت فرمایا. میں یا آپ کی ہماری بلدہ بلدہ بلدہ بلدہ خوش نصیبی ہے یہاں پر اللہ رب العزت کی فضل ہے اس کی رحمت ہے صحت کے ساتھ جمن کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر آ گئے ورنہ آلات کیا ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کتنے ایسے ہیں نئے گرامی جو اب بھی بسترے وغیرہ ہیں اسپتالوں میں اپنی زندگی کی سانسے لے رہے ہیں ڈینگو مرض نے ان کے وجود کو ایسا کمزور ناتبہ کر دیا کہ اٹھنے کی کئی کئی گھر تو ایسے ہیں کہ اس گھر کا کوئی فرد باقی نہ رہا کوئی ہے جسے کوئی گھر ہے مبارک مل کا شاید کوئی ایسا ہوگا جس میں نہ, دیا ہو, نہ بولا واہ وغیرہ یہ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ ہمارے شبر کی آزمائش اور بعض مرتبہ یہ ہماری عبرت کے لیے بھی ہوتا ہے کی اس سے نسیحت حاصل ہو جائے تو وہاں پہ بیماریاں اور قتل و حالت بڑا ہی زیادہ عام تھا مسلمان عورتوں کی عزت پہ حملہ کرنا یہ تمام چیزیں بڑی عام تھیں اور ہم ہندوستانی حصے میں تکلیف گی تو پورے جسم کو درد کا احساس ہوگا اگر برابر جو کی سنونی دھنس جاتی ہے تو اس کے درد کا ظلم کی کیا جائے تو دوسرے بومی کی شان یہ کہ ہندوستان میں رہنے والے بومی کو بھی اس درد کا احساس ہونا چاہیے اگر اس کے درد کا احساس تو اس کے مومن کو ہو رہا ہے لیکن حقیقی مانوں میں وہ منگا ہوا زندہ وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو تکلیف سمجھے تو عزیزان کے لیکن ہم تھے وہ بھی آ گیا ہے وہ لوٹ کر ہمارے لیکن ہم نے کوئی کوئی حاصل کی ہم نے سنا آن سنا کر دیا لیکن وہ وقت بھی آیا صرف ہمارے ملک میں مذہب کے قانون پہ حملہ کر کیا گیا ہمارے مسلمان اور, اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ہوئی آئی ہے وہ تو وہاں آئی ہے وہ لوگ سمجھے یہ ہماری بھول ہے یہ ہماری عمت ہے جو مصیبت وہاں ہے وہ مصیبت بن چکے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے ہیں اللہ جمعہ کے بعد جو جمعہ کی نماز وجہ سے نہیں پڑتے آ سکتا آپ اس سے پوچھ لیجئے صحت کیا ہے اور جیتے ہیں اے میں اپنے آپ کسی کو ٹکنے نہیں دیتا گزری اپنے آپ کو میں میں میں میں آپ اس بندے کا چور ہو گیا جب وہ بسترے مرگ پہ پہنچا پہ پہ پہ اس کی تمام قوتیں اس کی تمام دولتیں اور اس کے تمام جو عظیم اقلامی پاور اس کی صحت کے لیے کافی نہیں ہو سکے وہ تو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا تھا وہ تو اپنے سامنے ہر ایک کو حقیق اور جو کی ذریعہ سمجھتا تھا لیکن جب بسترے مرگ پہ پہنچا ہے تو ہر ایک غریبوں بسترے مرگ پر جب بندہ پہنچتا ہے اسے اپنی حقیقی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اگر صحت ہو کر چاہے کتنے بڑے پہ فائز ہو چاہے کتنے بڑے مرضوں پہ فائز ہو جو ہے, مستر پہ پتا چل جاتی ہے. نہ اس کا پاور وہاں کام آتا ہے نہ اس کی دولت وہاں کام آتی ہے نہ اس کے وہاں سورسز وہاں کام آتے ہیں اگر اسے کسی ذات کا سہارا ہوتا ہے تو اس کی لوٹ نہیں لگیش کی بستر پہنچنے سے پہلے ہر ہم نے اپنی لوگ کو اپنے اللہ اچھا ایک بات اور بھی ہے جتنا زیادہ بیمار بندہ ہوتا ہے اتنا زیادہ رمتا کو یاد کرتا ہے اور اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے شاید میں زندہ نہ رہوں گا خدمت بھی کروں گا پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو حقوق بھی ادا کروں گا وعہ کر رہا تھا بستر مولا نے کہہ رہا ہے بست مرد پر نماز پڑھنے کا قرآن کی بات تو نہیں مل رہی بستر پر والدین کی آزم کیا تھا صحت مل کے بعد والدین کو گالی دے رہا ہے پڑوسیوں کی حقوق نہیں ادا کر رہا ہے آباد حسن نہیں کر رہا ہے تمام برائی جواب دینا ہے یار اگر کوئی بندہ رب کال سے وعدہ کر لے اور رب تعالی سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے تو پھر اس کی تو رب سے ہی کرتا تو کس سے واٹا فلافی کیا رب سے خیر کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے کیا وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے آپ اور ہم نہیں لگا سکتے یاد رکھے وہ دنیا میں بھی دنیا میں بھی ضرور سوا ہوگا آخر میں تو ہونے ہی ہے اللہ ایک آخر میں حساب کو فیتاب دینا ہے عزیز آن اکرامی قرآن مجید سے ہم یہ سوال سرے قرآن یہ بتا رب تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا تو قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ زندگی اور موت کی کیوں پیدا کی گئی لیکن اب پھر دو سارا سوال قرآن سے کہتے ہیں کرتے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ زندگی کو کس لیے پیدا کیا گیا تو پھر قرآن جواب دیتا ہے قرآن میں موجود ہے لیکن ذرا سا غور کر لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش کا معاملہ اور مخصوص بہن فرما دیا ہماری پیدائش کی جو بنیادی وجہ बिजनेस करना नहीं है वो तिजारत करना नहीं है वो मालू दौलत कमाना नहीं है वो इज्जत शहरत कमाना یہ ساری چیزیں یہی ہے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اب آپ اور ہم سب کریں ہماری جو پیدائش کی بنیادی وجہ ہے کیا ہم اس پہ عمل پیدا ہے لیکن میں وہ سو روپے جو ہے کہہ کے دیتا ہوں میری طرف سے پانچ لاکھ روپے میں نے اور پانچ لاکھ واپس لوڑانے کی مجھے استقال بھی ہے میرے پاس بک پیسے ہو چکے ہیں لیکن میں کو کا ادھار دے رہا ہوں بلکہ میں اپنی خوشی سے آپ کو سو روپیہ دو سو روپیہ تحفہ دے رہا ہوں میری جانے سے آپ کو تحفہ فرمائیں یقین مانیے آپ خوش نہیں ہوں نہیں خوش ہوں گے کہیں گے بھیا پہلے کیا ہے وہ تو تجھے واپس کر دے تجھے لوٹانے کی استطاعت بھی ہوگی تیرا نذرانہ قبول ہے تیرا تحفہ قبول ہے لیکن خوشی وقت اس وقت ہوگی اس وقت کامل خوشی ہوگی جس وقت تم میرا قرض لوٹا کر مجھے توفا پیش کرے گا اس بات کو سمجھ لیجیے ہم کو, کو ہما پڑھے کیا نفل نہ عبادتیں ہیں اور یہ ہم, پر ہے کہ ہر میں ہم کو کرنا ہے اگر نفیل نہیں ہم نے پڑھا تو اس پر سوال نہیں ہوگا لیکن ہم نے پڑھ لیا تو ہمارے لیے گولڈ چانس ہے پلس نیتیاں ہمارے لیے لیکن فرض میں اگر اگر ہمارے ہمیں کوئی کی تو یاد رکھیے اس کے حوالے سے جواب دینا ہے جتنی یاد رکھیے نماز چھوڑنے کی بہت بڑی بات ہے ارے بہت بڑی بات ہے نماز بندہ پڑھے لیکن اگر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا قبر کی میں تھی وہ میری بہن میں گر گئی کیا میں اسے نکال سکتا ہوں جائے گی اس نے اپنی بہن کی خبر کی خدائی کی اور جب اس نے اپنی بہن کی خبر کی خدائی کی جب اس کا جسم نظر آیا بہن کون سا گنا کرتی تھی نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے جو اس کر رہا ہے کیا وجہ ہے بہن کے گناہ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے بہت دردناک منظر دیکھا ہے ماں نے کہا بیٹا کیا دیکھا ہے بیٹے نے کہا ماں میں جب اشدیوں کی اپنی بہن کی قبر کی خدائی کی اور جیسے ہی اس کا جسم نظر آیا جسم پر آگ لگ چکی ہے اس کی خبر میں جنگن کی آگ داخل ہو چکی ہے اس کی خبر میں آگ کے شورے پڑک رہے ہیں اور اس کا وجود ان آگ کو के میں پڑھنے میں کبھی -نماز پڑھنے میں. کبھی ہم تصور کریں دل کی گہرائیوں سے जो جو तो تو پڑھتی تھی لیکن کبھی کبھی سے نماز پڑھتی تھی وجہ سے آگے کبھی کبھی جاتے ہیں اللہ پھر اللہ ہماری قبر میں کیا ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ عذاب اگر ہماری قبر میں نازل کر دیا گیا ہمارا کیا سستی جب یہ عذاب ناصل ہو گیا یار ہم نے توڑی اگر ہماری بیس سال کی عمر ہے بارہ سال میں آٹھ سال سے اور ہم نے ملا جلا کے چھ مہینے کی نمازیں پڑھی اور جو ساتھ سال, سال, سال چھ مہینے کی ابھی جو چھٹی ہیں ان کا مر گئے اللہ نہ کرے اس لڑکی کے جو قبر میں آٹھ سال کی نمازیں پوری پوری چھٹی ہوئی ہیں فرض نمازیں پوری پوری چھوٹی ہوئی ہیں جانچ کر چھٹی ہوئی ہیں تو پھر اس کے عذاب کا عالم قبر میں کیا ہوا ایسا نہیں ہے کہ میاں چلو ایسا ہے کہ اگر یہ ہے مر گئے ہم جل کر رات بھی ہو گئے نا کسی بھی سورج میں مرے ہر حال میں ہمیں رنگالا کے حضور حاضر ہو رہا ہے اور ہر ہال زندگی کا رکھا گیا ہے ان کے لیے تاج نہیں کرتے اور جنت تو ان کے لیے سجائی گئی ہے جو اس اللہ اور عمل کے کے کر کے اپنی زندگی کو گزار اپنے اپنے بہت آسان طریقہ ہے وہ زندگی دھر, کوئی فرض نماز نواز جان بج کر سزا نہیں کروں گا آپ کے لیے ان شاء اللہ اور یاد رکھیے افسوس کی بات یہ ہے ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جمعہ میں چودہ احباب ہیں بھی دو رکت نہیں ہے اور سب کو برکت سچی توبہ کرتا ہوں میرا نبی کی توبہ قبول فرمات استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اللہ کی سنت